Народний аматорський ансамбль «Джерело» із села Демківці зараз готується до виступу. Керівниця колективу Антоніна Бортнік говорить, колектив існує вже 44 роки. – Це була просто звичайна ланка на полі, і там зародилося наше джерело. Там почалася наша пісня і вона звучить до цього часу. Для колективу «Народні пісні» багато років збирає Ольга Огороднік. Це я від своєї мами ще переймала всі пісні, всі українські народні пісні. У мене їх дуже багато, зверх 200. Я всі роки співаю, і співаю навіть вночі, якщо не можу спати, я дуже люблю співати. І співає в нашому колективі моя дочка, моя внучка. Театральну постанову проводи до війська на сцені показує колектив «Берегиня» із села Біла. Я вам сказали, що в Керівниця колективу Людмила Мамчур після виступу розповідає, співають більше 30 років. Учасники різного віку, найстарші – 87 років. – Зараз прийшли дітки, які ще не були в колективі. Вже є такі, що четверте покоління. Я була прабабка, була бабка, була мама, а сьогодні ще син прийшов. Головна цінність в тому, що ці жінки такі співали пісні, яких ніхто не співає. То були давні, народні, обрядові, рекрутські. <зацькі>, які тільки можна було зібрати, ну я постаралася записати. Начальниця відділу культури Чемеровецької селищної ради Світлана Ромах каже, колективи захищають звання народного раз на 4 роки. Це вважається престижним і надає керівнику фінансування. Керівник тоді йде на заробітну плату. Ми тоді вводимо посадовий, ставку посадову у відділ культури в штатний розпис, і керівник отримує відповідну заробітну плату. Від того і рівень колективу, він з ним займається на постійній основі, на дні репетицій, і я рахую, що це виграшний момент і для громади, і для людей. Світлана Ромах додає, звання народних та зразкових підтверджувало 12 співочих та танцювальних колективів Чемаревецької громади. Ще один виборював. Діана Колесник, Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.